Miten löydän Helkasta e-kirjoja? Mene osoitteeseen helsinki.fi kautta helka. Päädyt Helkan etusivulle. Voit vaihtaa käyttöliittymän kielen oikeasta yläkulmasta. Hae kirjoja hakusanalla. Rajaa hakuasi oikeasta laidasta. Valitse aineistotyypiksi kirjat. Valitse saatavuudeksi saatavilla verkossa. Nyt voit tarkastella löytämiäsi e-kirjoja. Löydät lisää ohjeita e-kirjojen käyttöön Helsingin yliopiston kirjaston verkkosivuilta osoitteesta helsinki.fi kautta kirjasto.